كدريها قبل قبار أحداد ما لاحظة الرأس شاشوف وجوز الليل لا يقدر شار يغسر الفايد وغضر موطن قفر عتاد ما لاح لبرد وسد سحابها على دعوة فرحنا لو جابها، وخصها وراها العنكس الرجال الحارة، هي الوجه اللي جيتهم تبغاها، مختاماها مرحبا وعداد ما الفت دار، ضيوفنا من بعيد الدار وقرابها، ضيوفنا من بعيد الدار وقرابها غوبال بينا غداد ما لا حبر انا خواص الصواله العلي <تصفيق> وصل رجال الحاره، هي الوكيل اللي جيتهم جبالها تراه، <تصفيق> تاباها مرحبا وعجاز من خلف دار، ويوفينا من بعيد الدار وقراها، ويوفينا من بعيد الدار. ترقية ناقلة.